Нагородження відбулось в обласній філармонії. Для матерів героїнь влаштували концерт. Під час нього виступили народні колективи з патріотичними піснями. Нагороди жінкам вручав голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Серед тих, хто отримав відзнаку – Лариса Бовцпочаєва. почаєва Жінка має шість дітей, а також десятер онуків. Розповідає, коли почалась повномасштабна війна, вони ще більше згуртувались. «У мене була дочка, а далі жила, але вона тепер вже ближче, ближче до батьків приїхала. Тобто ми зараз всі разом, ми нікуди не виїжджали, ми залишаємося вдома, тримаємо. Підсобне хазяйство, і з того живемо, і з чим можемо, допомагаємо на передову. Чекаємо перемоги. Нагороду отримала також Оксана Ванат. Вона – мама п'ятьох дітей. Найстаршій доньці 20 років, а наймолодшій – дев'ять. Жінка розповідає, усіх їх вчить любити рідну країну. «Вони підтримують Україну, вони дуже зараз переживають цю подію. хоч вони є і великі, і маленькі, то маленькі самі більше переживають. Ну, зі школи ходили, допомагали, що могли, плели сітку, бо хлопці також у мене є, хлопці люблять таке, вони допомагали сітку плести. Ну, ми від всього стараємо. Щоб наші діти були такими, щоб росли патріотами. Оксана Амбрусійчук приїхала на нагородження з Чортківщини. Жінка каже, виховує шістьох дітей. Дуже рада, що в мене така велика гарна сім'я. Нагорода ну, дуже важлива. Чекали ми її довго. Загалом сьогодні нагородили 44 матерів. Кожна із них отримала відзнаку і грошову винагороду – 27 тисяч гривень, розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.